Таку націю, як українці, знищити неможливо. Наша культура сягає таким глибоким корінням в цю землю. Ми маємо робити те, що ми можемо, там, де ми є. І так, як нам це вдається. Писанкарка Світлана Делікатна розписує яйця дивозвір'ями та птахами з картин народної художниці Марії Примаченко. Каже, раніше займалася лише традиційним писанкарством з притаманними йому знаками та символами. Спалили музей Марії Примаченко. Плакала. Перше за всі дні я плакав. Перша писанка була написана того ж дня, коли був спалений музей. Це був сьомий день війни. Я не знаю чисел. Я не знаю, яке сьогодні число. Я знаю тільки який день війни. Чому? Я не знаю. Це поклик серця. Я чомусь зрозуміла, що треба писати. Зазвичай писанки пише вночі, розповідає майстриня, коли не може заснути через події на війні. На перших двох зобразила казкових звірів, на третій розписує птаха. Кожну з робіт писанкарка датує. Перший був звір другий був звір. Вони в неї не злі. Марія Примаченко прожила довге життя. Вона пройшла через все, через Голодомори, вона пройшла через війну, і вся її творчість вона відповідає тому часу, в якому вона це малювала. Тобто, зображення тварин різне. Но потім в неї з'явилися птахи. Вчора я писала пташку, і я думаю, що я буду писати птахів. Звір — це таке створіння, яке за своє життя буде боротися до останнього. А пташка – це надія, і це – поміч всіх, і землі, і небес. Світлана пригадує, за тиждень до початку війни на конкурс у Польщі почала відписувати традиційні писанки західного поділля. Усі вони мали чорне тло. Закінчила писати 23 лютого, а 24-го розпочалася війна, розповідає майстриня. Як ви бачите, кольорова гамма відповідає повністю теперішньому настрою. На цих писанках – найдавніші символи української писанки. Тут всі символи захисні і найсакральніші кольори української писанки – жовтий, червоний і чорний. Писанкарі усього світу підтримують українців в боротьбі з російським окупантом, каже Світлана. Додає, вони пишуть писанки і моляться за Україну. На Фейсбуці є міжнародна група, називається «Писанка «For Ukraine». Писанкарі усього світу пишуть писанки з мольбою про мир в Україні. Що б там не було, я вірю в те, що сила писанки існує, я вірю в те, що писанка збереже цю Україну, я вірю в те, що ті, хто моляться і ті, хто нас захищають – це теж фронт. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.